Судове засідання у справі колишнього керівника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктора Крайтора та його колишнього підлеглого Віталія Тарадая розпочалось сьогодні із запізненням на півгодини. На нього не з'явилися двоє адвокатів сторони обвинувачення та потерпілі, на що адвокатка Віктора Крайтора Лілія Дудко заявила. Наскільки я зробила сповідомлення суспільного безпосібника, Вілій не повідомлений належний чин продавати учасник місця розвиткової справи. За таких обставин, ваша честь. Апеляційний і вихований суд буде вважатися однозначною підставою для струксування якого який буде постанований в судовому засіданні. Виходячи з того, я вважаю за того, щоб розвитати справу, звукою я Після того, як секретар зачитала електронне клопотання адвокатки сторони обвинувачення Євгенії Закревської щодо проведення засідання без неї та потерпілих, суддя Олег Антонюк продовжив розгляд справи та зазначив, відсутні зможуть прослухати звукозапис. великий обсяг. Прокурор Ігор Калінін розповів, суд сьогодні розглядає письмові докази сторони обвинувачення. Не вдаючись в деталі дослідження доказів, я можу сказати, що поступово досліджуються докази, які надані стороною обвинувачення, стороною захисту условлюється зауваження з цього приводу, з приводу цих зауважень теж надаються відповідне пояснення сторони обвинувачення. Ігор Калінін зазначив, після дослідження доказів сторони обвинувачення суд заслухає докази сторони захисту. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.